Assalamualaikum Abdul Rashid Coach Hartanah, hari ini kita nak tahu lima soalan yang kita perlu fikirkan sebelum kita decide sama ada nak sewa ataupun nak membeli sesuatu hartanah. Baiklah guys, hari ini uh, very uh, simple, kita nak tahu apakah lima perkara atau perso persoalan yang kita kena uh, Tentukan kita kena tanya diri kita sebelum kita nak membuat sebarang komitmen uh, untuk membeli ataupun kita hanya nak teruskan dengan menyewa di uh, sesuatu hartanah tersebut. Okey, yang soalan pertama yang kita perlu jawab ialah berapakah tunai yang ada di tangan. Selalunya apabila kita nak membeli rumah kita kena tahu uh, kita kena make sure dah kita faham dia punya proses. Kalau sekiranya rumah tu rumah sub-sale, rumah yang dah dibeli oleh orang, kita nak beli rumah tu atas tangan orang, paling tidak pun kita kena ada 15% daripada nilai rumah tersebut. Katakan kalau rumah tersebut nilainya 300,000, paling tidak kita kena ada 45,000. Ini kerana 10% adalah untuk apa tu deposit semasa kita sign SPA dan lepas tu kita kena tahu juga berkenaan dengan kos-kos yang lain ada tiga lagi kos yang kita kena tahu satu ialah lawyer fee untuk SPA dan pinjaman kadang-kadang ada ketikanya pinjaman tu memang bank absorb. Nombor dua uh, stamping untuk perjanjian rumah tersebut untuk SPA dan untuk loan, ada yang ketiga ialah valuation. Jadi kita kena prepare tiga ko, tiga apa? Ha, tiga kos tersebut. Maka paling selamat ialah kita kena ada lagi 5% peratus. Jadi ada lima belas untuk rumah yang tiga puluh tu adalah untuk untuk prepare ourselves dengan kos-kos yang terlibat, legal, stamping, valuation seterusnya kita nak tengok kemampuan bayaran pinjaman kita, katakanlah kita um, beli rumah uh, katakan kita duduk rumah yang nilai RM300,000 sewa rumah tu lah katakan kita bayar rumah tu mungkin um, 1200 katakan eh. so uh, sekarang ni kita memang mampu untuk bayar uh, apa tu sewa tetapi kemampuan untuk bayar pinjaman cara pengiraan dia different kita kena tengok gaji kita kan kita kena tengok gaji kita kita tolak dengan komitmen kita katakanlah komitmen gaji kita 3000 kata nak memudahkan cerita kereta kita 500 jadi ada jadi 2500 balance dan lepas tu tak ada komitmen lain katakanlah tak ada komitmen lain So sekarang ni kita ada 2500, pihak bank dia kalau boleh dia nak selepas kita tolak komitmen baru untuk membeli rumah tersebut kan kita kena ada 1200, jadi katakanlah rumah uh, 300,000 tu kalau kita nak tahu loan dia berapa kita uh, bahagikan dengan 200, jadi Assumption ialah kita lebih kurang 300 ribu akan apa tu membuatkan kita perlu membayar 1,500 sebulan. Jadi tadi 2,500 tolak 1,500 untuk membayar rumah tu tinggal 1,000 kan. Jadi dekat situ kita tidak mampu untuk membuat apa tu menerima uh, mendapat pinjaman kerana disebabkan bila dah tolak hutang, uh, lama dengan hutang yang kita nak buat dah tinggal 1000, kurang daripada 1200 yang diperlukan oleh bank-bank lain, memang ada bank yang memang uh, allow untuk balance ataupun uh, net selepas dah tolak semua komitmen 1800 tapi sekiranya berlaku macam tu better you jangan jangan teruskan kerana dekat Kuala Lumpur kalau dengan tinggal 800 ringgit untuk you nak hidup nak survive memang payah kan dengan parkingnya dengan tolnya dengan minyaknya dengan makannya segalanya jadi at this moment walaupun kita bayar sewa dengan apa tu 1500 1200 tambah 300 kita boleh memiliki rumah tapi untuk jangka masa, masa panjang memang kita belum lagi mampu dan kita tidak uh, possible untuk mendapat pinjaman untuk beli rumah tersebut jadi ini soalan yang kedua yang kita perlu pilihkan adakah kita mampu membayar bayaran pinjaman dan adakah uh, balance duit yang kita ada tu boleh menyebabkan kita boleh mendapat pinjaman in the first place okay, itu nombor satu, nombor dua, seterusnya nombor tiga ialah kita nak cek berapa lamakah kita akan menetap kawasan tu kalau sekiranya kerja yang kita apa tu kita tidak rasa yang kita akan duduk lama dekat tempat tu ah then tak ada point untuk you nak teruskan dengan pembelian rumah unless kalau you nak jadi spekulator dalam keadaan sekarang pun spekulator pun tak memberikan apa tu tidak boleh macam dulu, yes orang cakap you just beli rumah nanti dia akan naik dan lepas tu boleh jual dapat untung, tapi sekarang ni market ataupun pasaran tidak membenarkan benda tu berlaku tapi masih lagi memberi keuntungan kepada orang yang betul genuine untuk membeli rumah untuk tinggal ataupun untuk uh, nak invest tapi bukan untuk flip, flip tu maksudnya beli jual, beli jual kan Ah ha, itu tidak lagi, market sekarang tidak membenarkan tu, jadi kalau untuk you nak beli, nak jaga dan nak sewakan, masih lagi boleh, tapi untuk beli dan flip tak boleh lagi, jadi kalau sekiranya you tinggal kurang daripada 10 tahun, you plan you untuk tinggal situ kurang daripada 10 tahun ataupun kurang daripada 5 tahun, better you menyewa saja, kalau you kurang daripada 5 tahun, you punya apa tu gain tak banyak, and then you kena bayar RPGT lebih. Kalau kurang daripada 10 tahun, dia punya pulangan dia okey, tetapi hassle dia untuk membayar apa tu, you ada repeat cost yang you perlu bayar, you perlu bayar apa tu, restage agency perlu bayar lawyer, then in the long run you tengok sama ada menguntungkan ataupun tidak. You kena tanya kat situ. Okay, so berapa lama you nak tinggal dekat tempat tu? Okay, ya kalau sekiranya apa tu tak berapa lama dan the better of you untuk menyewa. Yang keempat adakah you bersedia untuk dengan segala kepayahan nak miliki rumah ni. Bila kita nak miliki rumah, you have to fikir pasal um, bayar ada punya apa tu uh, quick rent, assessment, bayar insurans And then, lepas tu rumah dia ada apa tu jangka hayat you kena maintain asyik repair you kena buat and then lepas tu you kena make sure rumah tu dalam keadaan okey you kena check dia 5 kali 5 5 tahun sekali ke so basically all those adalah you ready kalau you menyewa you tak perlu fikir itu kan you just all need to to do is you, you just tinggal bayar duit sewa nanti owner akan make sure whatever Uh, rumah tu dan keadaan terjaga and then lepas tu uh that's it you have really you kata peace of mind kalau sekiranya you, you nak beli rumah you have to ready untuk menghadapi segala you kata uh, this uh, hassle untuk memiliki rumah itu soalan yang keempat okey dan soalan yang terakhir apakah pelan kewangan you kerjaya you dengan keluarga you so basically what you need to know Uh, you kena discuss dengan you punya spouse, uh, what is your plan, kewangan you, kejayaan dan keluarga, you have to start early, bila kahwin you, you kena start early and then the best way untuk you nak set up plan untuk Atana ni, ialah bercakap dengan agent, so, macam saya example, so maybe there's few tips yang agent boleh bagi you orang yang on the field lah yang boleh bagi tahu you macam mana you nak kereta nak target untuk pemilikan rumah ni so ada yang saya kenal agent, dia memang langsung rumah yang ditinggal memang langsung dia tak beli sebab apa sebab dia tak percaya dekat kawasan tempat yang dia beli tu berbaloi untuk nak untuk nak apa tu beli better dia sewa je so itu adalah ilmu lain yang kita nak buat nanti calculation adakah berbaloi untuk nak beli ataupun nak sewa nanti you akan apa tu tolong check video saya dan cari apa tu tajuk yang serupa dengan tu saya harap saya dapat memberi manfaat sedikit lima soalan yang you perlu tahu pada You kena apa tu tanya dengan diri you dan kena make sure you understand uh, sebelum you decide untuk nak beli uh, hartanah, so saya hope you akan dapat membuat keputusan yang terbaik and wish you all the best, jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini, sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejaya hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan butang notification dan saat serta komen kita jumpa lain kali ini.